انا الحكومه انا الحكومه اللي عارف كل حاجه عن كل واحد وعندي ناس شغالين في كل حاجه في كل مجال يعني مش ناقصنا اي حاجه وعارف كل حاجه